سے گنہگاروں کو رمضان المبارک کا آخری جمعہ نصیب ہوا یقینا یہ بہت حسین اور بہت نفیس لمحات ہیں رمضان المبارک کا جمعہ بھی ہے اور آخری جمعہ بھی ہے پتہ نہیں اگلا سال رمضان المبارک کس کو نصیب ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا کون کہاں ہوگا کون نہیں ہوگا آج ہم یہاں پر ایک ساتھ بیٹھے ہیں اگلے سال پتہ نہیں کتنا بندے ہم سے جدا ہو جائیں گے کوئی نہیں پتہ تو یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑے احسان ہے اور شکر عظیم ہے اس کا کہ اس نے ہم جیسے گنہگاروں کو آخری لمحات رمضان المبارک کے مسجد میں گزارنے کی توفیق فرمائی ہے رباللہ قرآن مجید میں ویسے بھی ارشاد ہے کہ ایام مماط ہو دات گنتی کے دن مطلب گنے چنے دن یہ جب سے ہوش سنبھالی ہے رمضان المبارک کے روزے رکھے لیکن یہ رمضان جتنا جلدی میں گزرا اللہ اکبر کوئی پتہ نہیں چلا یا یہ تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے لگا ہے اب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم بھی ہو گیا اور افسوس کی بات ہے کہ ہم جیسے رمضان المبارک سے پہلے تھے اب بھی ویسے یہاں کوئی نہیں بدلے نہ گناہوں کی عادت چھوٹی نہ ہی ہمارے دل بدلے نہ ہی ہم پانچ وقت کے نمازی ہو سکے نہ ہی ہم قاری قرآن ہو سکے نہ ہی ہم اپنے رب کو راضی کر سکے نہ اس کے رسول کو راضی کر سکے جیسے رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہمسائے ہم سے پریشان تھے آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم رمضان سے پہلے لوگوں کو پریشان کرتے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے ہم بے نمازی تھے اب بھی ویسے ہی ہیں بڑا رونا آیا اس ماحول کو دیکھ کر کہ یکم رمضان کا جب چاند نظر آیا یکم رمضان مسجد اندر باہر اوپر نیچے سب بھری ہوئی تھی لیکن آہستہ آہستہ جیسے رمضان گزرتا گیا ساتھ ساتھ نماز بھی کم ہوتے گئے اب یہ بات بھی سوچ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے بعد یہ بھی نظر نہیں آئیں گے تو اس بات کا جو مطلب ہم سمجھ آتا وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر صرف نماز رمضان میں فرض کی گئی ہے شاید یا جیسے ہم رمضان المبارک میں حالت روزہ میں رب تعلیٰ سے ڈرتے ہیں یا غیر رمضان میں بھی تو وہی رب ہوتا ہے غیر رمضان میں بھی ویسے ڈرنا چاہیے البتہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے فرض نماز کا ثواب ستر نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے باقی رب تعلی جیسے رمضان میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے ویسے غیر رمضان میں بھی وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک میں ہمارے اوپر نماز فرض ہے ویسے غیر رمضان میں بھی فرض ہے عزیزہ من یہ آخری لمحات ہے بیان میں نہیں آ رہے کوئی لفظ نہیں مل رہے کہ آپ کے سامنے دل کی کیفیت رکھ سکے کہ دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہے کہ وہ سہری و افطاری کے دسترخوان سجتے تھے وہ سحری و افطاری تھی وہ ایک رونق تھی وہ صبح کے وقت اٹھایا جاتا تھا وہ مغرب کے وقت ایک خاص آواز لگائی جاتی تھی کہ جن لوگوں نے اپنے رب کے لیے سارا دن بھوک کاٹی اب کھانے پینے کا وقت آ گیا وہ جنہوں نے رب کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک کاٹی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی محبت کے مثال قائم کی اپنے ایمان کی نشانی دی محبت کے نشانی دی اب وہ لمحات وہ گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں جن گھڑیوں میں رب کو راضی کرنے کے چانس بہت زیادہ تھے وہ گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں وہ گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں جس میں رب تالا ایک نیکی کا بدلہ ستر نیکیوں کے برابر عطا فرماتا آج ہم سے رمضان جدا ہو رہا ہے آخری لمحات ہیں پتہ نہیں پھر کون کہاں چلا جائے کون کہاں چلا جائے کوئی نہیں پتا